הדבר הראשון והכי חשוב שצריך כדי לנהל תקציב שיווק דיגיטלי هو לדעת מה התקציב שלכם. עכשיו זו הנקודה שבה אני מקבלת את התגובות של אם הייתי יודע מה התקציב שלי, מה אני צריכה את הסרטונים שלך. ולכן, זאת תהיה השאלה הראשונה שנענה עליה. ואתם תדעו מה התקציב שלכם בעוד פלוס מינוס 5 דקות. רצינית לחלוטין. כמו קבר של פולניה. רגע. אז כן. שמחבר בין פרילנסים מעולים מתחום הדיגיטל ולתחומי שיווק הדיגיטל אתרים, פייסבוקים, קמפיינים, גוגלים לבין עסקים קטנים בינוניים שצריכים אותם ולמה זה חשוב לענייננו? קודם כל כי אני לא מנסה למכור לכם כלום אני רק מתאימה לכם את האנשים שהנסו למכור לכם דברים ושנית שאני מנהלת את כל חיי המקצועיים בצומת הזאת שבין הפרילנסים לבעלות העסקים ומנהלי השיווק ובצומת הזאת אני מתקלת בשאלת התקיציב שוב ושוב ושוב ושוב מכל הכיוונים. כי הפרילנסים, דבר ראשון, רוצים לדעת מה התקציב שלכם. ובעלות העסקים ומנהל השיווק מסובבים את זה מייד לפרילנסים. מה התקציב הנכון לפייסבוק, מה התקציב הנכון כדי לבנות אתר. אבל מה התקציב הנכון לעסק שלכם? אז יאללה, קבלו סדרת סרטונים בנושא איך מנהלים נכון... טעות. קבלו סדרת סרטsembly... ונתחיל בטעות. I've made a huge mistake. הטעות הכי גדולה והכי נפוצה שבעלי עוסקים עושים עם התקציב הדיגיטלי שלהם זה להתחיל להוציא תקציב על שיווק דיגיטלי. הנה, שיווק. כך כך כסף. בבקשה. הנה שיווק, חמוד חמוד. הנה דיגיטל. או אפילו יותר נפוץ מזה, לתת לאנשי הדיגיטל לקבוע בשבילכם מה יהיה התקציב. How much did they get? Millions. Here's the report.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 سفه مش شتر تر صفتي وكوميديا ما في فيفتيز هاو دو يو نو سو אבל יש דברים שאנחנו לא יודעים. למשל מן נכון מבחינת התקציב לעסק שלך או שלכם אנחנו לא יכולים לדעת אנחנו סומכים עליכם שתגידו לנו איזה תקצוב אתם יכולים להוציא אז איך נבנה את הזאת איך כן בונים תקציב שיווק דיגיטל בלי להבין שום דבר בשיווק דיגיטל? וכאן אנחנו נלך לשאלת השאלות. איזה סכום כסף תיאורטי העסק האמיתי לחלוטין שלכם יכול להוציא במשך שלושה חודשים כל חודש, בלי למות בייסורים? 500 שקל? 5,000? 50,000? אחלה. עכשיו אנחנו לא ניקח את כל התקציב הזה. אנחנו ניקח שלוש תורים ממנו. למה? זכורם את התווך של לותי יותר מדיי קצף מהר מדי ולי בהל, זה למה? המתראי לא לוויד את אסיק של החמלה קסיסה, המתראי לא צריך אסיק של אז נגיד, ואסיק התורתי של החמלה יכול לותי 5000 אלפים שקלים בחודש, משך שלושה חודשים בלי למות. מהו לא? שקלים הם התקציב לשלושת החודשים הראשונים. הパイLOT. חינוםו מנוים, מתיחות של לפני אריזה, ירח חדבש, תקווה זה מתאורה שאתם יתחברים אליה. ולוקח זמן עד שמהלך שיווק דיגיטלי מחמם מנועים מספיק בשבילי המריא. בחודש חודשיים הראשונים הוא לא יחסה על עצמו. כן, יהיו לו תוצאות. לא יכול להיות שלא יהיו תוצאות. אם לא יהיו תוצאות, תודה, שלום, בואו נעבור לבן אדם הבא. בחודש השלישי הוא כבר צריך לחסות את עצמו יותר טוב מהבנות שלי שמהירות אותי שלוש פעמים בלילה כי קר להם. זה את המזגן. כך, בחודש הרביעי, כמעט תמיד כבר נראה ברכות, ישועות ושפע לעסק, והמון תקציב חדש לדיגיטל. ורווח בשולכם, אבל אנחנו עוד שהדיגיטל אנחנו תמיד רוצים עוד תקציב. עכשיו, מהחודש הראשון צריכות להיות איזשהן תוצאות. ואחד הדברים הכי חשובים בפיילוט זה לטעם ציפיות עם מי שאתם עושים איתו את הפיילוט. האם יגיעו עשרה לידים במקום החמישים שאתם צופים? האם יהיו חמשת אלפים כניסות לאתר, אבל ממש מעט רכישות? תאום ציפיות, שתדעו להחליט אם הפיילוט עובד או לא עובד. וכן, זה בסדר גמור לראות שאין תוצאות בכלל בחודש הראשון ולהגיד, אוקיי, יוצרים, חושבים מחדש. כך יישאר לכם עוד קצת תקציב אה, לעשות דברים אחרים. נכון שהבטחתי לכם לפני 4 דקות, שעוד 5 דקות תדעו מה התקציב שלכם? מעולה, נותרה דקה כדי שתשבו ותחשבו כמה אתם יכולים להוציא שלושה חודשים בלי למות ומה התקציב שלכם. הראה לכם שאני אתן לכם את הדקה הזאת, אני אגנוב אותה, כדי להזכיר לכם שאחרי שאתם יודעים מה כדי כדאי לדעת מה לעשות איתו. גוגל אורגני, קמפיין בפייסבוק, אתר מחירה, לטוס למאדים, הכל אופציות רלוונטיות, ובדיוק בהן, נעסוק בסרטונים הבאים. צחקתם? מהנתם? חשבתם רחמונה לצלן? זה הזמן לעשות לייק לעמוד כדי לקבל עוד סרטונים כאלה, או להיכנס לאתר שלנו לגלות עוד מה אנחנו עושים, או לשתף את הסרטון מ- עם בעלת עסק או מנהל שיווק שמודיע יעזור להם. יש לכם שאלה? תכתבו לעוקר בתגובות. לאיך הוא תדעו, אולי תקבלו סרטון משעשי עם תגובה מעניינת. או ההפך. תראה בסרטון הבא.